במובן הפופולרי, כאשר מדברים על מיטוזיס, מתכוונים לתא, לתא דיפלואידי. תא דיפלואידי פירושו שיש בו בשלמות את כל החרומוזומים, כלומר שני N חרומוזומים. הנה הגרעין, זהו כל התא, רוב האנשים אומרים, תראו, התא עצמו התחלק לשני תאים דיפלואידיים. הוא הפך לשני תאים דיפלואידיים שבכל אחד מהם יש את המספר המלא, שני N של חרומוזומים. לכך הם מתכוונים. אבל עכשיו נסביר ביותר פירוט. מיטוזיס בעצם מתייחס לתהליך ההכפלה של החומר הגנטי והגרעין. הנה, נדגים את התא, ויש לו שני גרעינים, כל אחד עם מספר דיפלואידי של שני n חרומוזומים. התא הזה כבר עבר מיטוזיס. אבל הוא עדיין לא עבר ציטוקינזיס, תהליך שנדבר עליו מיד. ציטוקינזיס קורה כאשר הציטופלזמה עצמה מתחלקת לשני תאים נפרדים. כזכור הציטופלזמה היא כל החומר בתה מסביב לגרעין. בדיבור היומיומי לתהליכים האלו אנחנו קוראים מיטוזיס. אבל אם יש לכם מורה שרוצה להיכנס למונחים מדויקים, באופן טכני, המיטוזס היא חלוקת הגרעין לשני גרעינים נפרדים. זה מלווה בדרך כלל בציטוקינזיס, תהליך שבו הציטופלזמה של התא מתחלקת בין שני הגרעינים. לאחר שאמרנו זאת, נבהיר את המכניקה של המיטוזיס. אז השלב הראשון שבאמת הכרחי למיטוזיס, קורה לפני המיטוזיס, כאשר התא עסוק בפעילות יומיומית, שזה שלב האינטרפאזה. אינטרפאזה. האינטרפאזה עינה בעצם שלב של המיטוזיס. זה המצב שבו אתה פשוט חי. נניח שיש לנו אותה חדש. נדקים אותו פה בצבע ירוק. הנה הוא כאן. אה, זו הדוגמה של הגרעין שלו. יש בו שני אין-חרומוזומים, והוא גדל. הוא קולט מזון מהסביבה, והוא גדל. הוא בונה חלבונים ועוד מטלות רגילות של תא חי. יש פה כל החרומוזומים ומספרם 2N. אז בנקודת זמן כלשהי, המכונה אינטרפאזה, יתכן שלא למדתם אותה אה, בשיעור הביולוגיה, אבל אה, מכנים את השלב הזה G1. ה-G1 בעצם השלב שבו אתה גדל. הוא גדל... צובר חומרים, בונת את עצמו, ואז הוא מכפיל, מכפיל את החרומוזומים. עדיין יש מספר דיפלואידי של החרומוזומים. הנה, אולי נדגים את זה כאן. שלב זה נקרא אינטרפאזה S. בשלב S קורית באמת של החרומוזומים. אנחנו עדיין לא נמצאים במיטוזיס. זכרו, S הוא הזמן בו החרומוזומים מוכפלים. אז בואו נתמקד בגרעין במשך הפאזה S. לשם ההדגמה נסתפק באורגניזם שיש לו רק שני חרומוזומים. נניח שבתחילת פאזה S, ונצייר כאן uh, קווים שיסמלו mm -hmm. את החרומוזומים, והם יעזרו לנו להבין איך הדברים האלה פועלים. אז הנה חרומוזום אחד כאן, והנה עוד אחד אחר uh, כאן. הם עוברים את שלב S, הם מוחפלים. עכשיו מצויה רק הגרעין, אנחנו נתמקד רק בו. המספר הדיפלואידי בתא הזה שלנו הוא שתיים, שני חרומוזומים. במהלך פאזה S, החרומוזום יוכפל, הירוק הזה אה, יכפיל את עצמו, כלומר ייצור היתק של עצמו, و attackers יום מחוברים על ידי ה- כל אחד מה נקרא chromatida. הירוק וה아버וד יעברו את אותו האליח. עכשיו ישנן שתי chromatides لكل chromosome. ספק כל ישנן ארבע chromatides, שתיים لكل chromosome. אבל לדעתי יש כאן שני chromosomes. וכאן ה- centromere של ה아버וד. זה קרוב בשלהו S. הATA ממשיך לגדול. נחזור להסתכל עכשיו על התא כולו, הוא היה גדול, נכון? ועכשיו הוא יותר גדול, הוא גדל, וזה נקרא שלב G2, שבו התא גדל וגדל. ישנו עוד חלק בתא שלא הזכרנו עד כה, ואולי נדבר עליו כעת, נדבר על ה- Uh, צנטרוזומים, זה לא ממש נורא חשוב, אבל uh, זהו הרעיון של הצנטרוזומים. נראה את החשיבות שלהם יותר מאוחר בשלבי החלוקה של התאים, כשגם הם התחלקו. נניח שיש לי כאן צנטרוזום. הנה, בתוחו יש צנטריול, הצנטריולים הם עברונים קטן-טנים שנראים כמו גלילים, צילינדרים קטנים. Uh, קצת קשה לא להתבלבל כשרואים את כל המילים האלה, צנטריול וצנטרוזום, חשוב לא לבלבל אותם עם הצנטרומר. הצנטרומרים הם הנקודות האלה שמחברות את שתי החרומטידות. חווי שנתנו שם מאוד כל כך דומים לעברוני התא השונים ולחלקי התא השונים. הנה, אז ישנם הצנטרומרים, עשרה צנטרוזומים שמיד ייכנסו לתמונה, הם נמצאים מחוץ לגרעין וגם הם מתחלקים. גם הם מתחלקים במשך האינטרפאזה. אז קודם היה רק אחד, ועכשיו יש שניים מהם. בכל אחד מהם יש שני צנטריולים קטנים, נחזור ונדבר עליהם יותר מאוחר. בזאת סיכמנו את מה שקורה באינטרפאזה. ברוב הזמן של חיי התא הוא גדל ועושה מה שמתחשק לו. הנה נקודה חשובה נוספת למחשבה. ה-DNA שקודם היה מצויר כמו חרומוזומים למעשה, כשהוא בשלב האינטרפאזה, הוא אינו קיים בצורת חרומוזומים. הוא בעצם במצב של חרומתין. אה, הנה נדגים זאת. שימו Uh, הוא אינו מחווץ וצפוף כפי, כפי שהציירנו את זה כאן. הוא צויר כאן מחווץ כדי שאוכלו לראות שהוא מתחלק, אבל באמת החרומזום הירוק הזה הוא בנוי כסליל ארוך ומפוטל, ואם נביט במיקרוסקופ בקושי נוכל להבחין בו. זוהי צורת החרומתין שלו. נדבר קצת על האופן שבו הוא מתארגן וחוזר להיות uh, חרומזום. בצורת החרומתין הוא קיים כאוסף של DNA וחלבונים, העטופים על ידי הדנאי. כלומר, יש חלבונים שהדנאי קצת כרוך סביבם. אולם כאשר נביט עליהם במיקרוסקופ הם יראו כמו משהו מטושטש שהוא דנאי וחלבון. אותו הדבר נכון גם לגבי המולקולה העברודה. האמת היא שכדי שהדנאי יוכל לעשות משהו, הוא צריך להיות פתוח ולא מקופ... מקופל. הוא צריך להיות חשוף לסביבה כדי שהארנאי והחלבונים המשלפים בחלוקה יוכלו לתפקד. גם כדי שהוא יוכל להתחלק, הוא צריך להיפתח לצורת החרומטין. הוא יחזור לצורת החרומזון רק יותר מאוחר בתהליך אז קודם זה צוייר כך כדי להדגים איך הוא מכפיל את עצמו הירוק יכפיל את עצמו ויהיו עוד 크�רומטין ירוק ושניהם יהיו מחוברים בנקודה מסוימת גם הוורוד יכפיל את עצמו ויצור עוד ורוד אחד גם שניהם yokobרים בנקודה אחת כך למעשה זה קורה זה קורה כאשר הם במבנה של החרומטין אז עכשיו אתה מוכן למיטוזיס השלב הראשון בתהליך המיטוזיס נצייר פה את התא בירוק. זה התא שלנו. הגרעין מיוצג אה, הרבה יותר גדול מכפי שהוא באמת באופן אה, נורמלי. זאת מפני שרוב הפעילות קוראת פה. השלב הראשון במיטוזיס הוא הפרופזה. פרופזה. פרופאזה פירושו, הפאזה או השלב הראשון. כאשר חקרו את חלוקת אתר, ראו במקרוסקופ שתמיד מופיע השלב הזה בתחילה, וקראו לו השלב הראשון או הפרופאזה. בפרופאזה, החרומטין מתחיל לקבל את הצורה הזו. שימו לב. כפי שנאמר, בזמן האינטרפאזה, ה-DNA נמצא במבנה של החרומטין, כולו פתוח ופזור. עכשיו בפרופאזה הוא מתחיל ולהתרגן למבנה של כרומוזום. זכור שהדינא כבר רוחפל, אחפלה נסתה לפני שלב המיטוזיס. אז יש לנו אחד כן, ועוד אחד כן. יש לכל אחד מהם שתי כרומטידות אחיות, אבל מער מאוד اندיפרדנה. وبمشخه פרופאזה נתחיל לראות את ה... את הצנטרוזומים. אينهم כן והם אלו שיתחילו לאפשר יצירה של מבנים הנקראים מיקרוטובולי. טובולי <tubuli> הן צינוריות, הן נראים כמו חוטים או חבלים, והם יהיו מפתח בחלוקת הגרעין. עכשיו, זה תהליך ממש מדהים, כאשר חושבים על תא, חושבים על משהו פשוט, משהו אה, פשוט ביסודו, כי הוא המבנה החי הכי בסיסי בגופנו או בחיים בכלל. אבל אפילו כאן ישנם תהליכים מאוד מורכבים, אשר את חלקם אנחנו עדיין לא מבינים עד הסוף. אנחנו יכולים להתבונן בהם, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה ברמה האטומית, או ברמת החלבון, שמאפשר למיקרוטובולי לנוע באופן כל כך מתואם, מדהים ויפה. זה עדיין שטח פתוח במחקר המדעי, בחלקו זה ידוע, אבל בחלקו עדיין לא. בואו נחזור אבל לצנטרוזומים. הם מאפשרים של המיקרוטובולי, והם ממש כמו המבנים הקטנים האלה. אפשר לחשוב עליהם כמו סוג של צינורות או חבלים. מה שקורה זה שאם התקדמות הפרופזה היא מגיעה לנקודה מסוימת. אולי נדגים אותה כאן. שנייה, פה, מקום, מתקדמת, מעטפת הגרעין מתחילה להיעלם. הנה, זה מודגם כאן, נעתיק את זה שנייה לפה. המעטפת או ממברנת הגרעין נעלמת. היא מתחילה להינמס ולהתפרק. והמיקרוטובולים מתחילים להתארך ומתחברים לצנטרומרים. וכל זה קורה בפרופאזה, זה קורה אה, בחלק האחרון של הפרופאזה, שלפעמים קוראים לו פרופאזה מאוחרת, או אפילו פרומטאפאזה. אולי אני את זה כאן, פרו... אה, טוב, שנייה, נתקן, פרו-מטאפאזה. לפעמים מתייחסים לשלב מאוחר זה של הפרופזה כי לשלב נפרד של המיטוזיס, אך יש אחרים שלא מתייחסים כלל לפרומטפזה וקוראים لكل מה שתיארנו עד כה פרופזה. בסוף הפרופזה או הפרומטפזה, תלוי איך אתם רוצים לקרוא לשלב הזה, המצב ייראה פחות או יותר כך. ישנו עתה, מעטפת הגרעין נעלמה ואינה עוד, אבל החלבונים שבנו אותה שם והם יהיו יותר מאוחר. إنه יש לנו במיקרה הזה שני chromosomes. בAdam יש לנו ארבעים ושישה chromosomes, כמובן. אבל كان ליצור חד יש לנו שני chromosomes. כל chromosome בנוי משתי chromosomes dots Achiot, חן? ולכל אחד מה chromosomes יש הת centeromer שלו. והה centerosomes האלה נודדים לצדדים הם מנוגדים של התה. אחד שפמ היה הגרעין. המיקרוטובולים נפרסים על פני כל השטח, והם ממליים שני תפקידים. בנקודה הזאת הם דוחפים את הצנטרומרים הרחק אחד מהשני, וכל הדברים האלה אשר אליהם. חלק באים מהצנטרוזום האחד, חלק מהצנטרוזום השני, וחלק מחברים את שני הצנטרוזומים. אז חלק מהמיקרוטובולי הצינוריות או החבלים האלה, נקשרים אה, לצנטרומרים, של החרומוזומים, ומבנה החלבון שהם נקשרים אליהם, נקראים קינטוקורים. הם נקשרים כאן. הקינטוקורים הם חלבונים, בעלי מבנה מדהים, והם עדיין פתוח למחקר, כדי לברר איך המיקרוטובולים מתקשרים לקינטוקור. תכף נראה שהקינטוקור, המיקרוטובולים מתחילים לדחוף הצידה את... שתי chromosomes החיים כדי לדחוף את הנרחק זה מזוזו. ו'האדם לא מובן בדיוק איזה אובדן. it ביר that it's very common. The end of the prophase, the chromosomes are condensing in the center of the cell. That's why it's not שלב הראשון היה פה פאזה, והשני מטאפאזה. במטאפאזה, כל החרומוזומים מסתדרים במרכזת זה ליד זה בשורה. הנה הוורוד עם שתי החרומתידות, והנה הירוק. שני זה הוורוד שלנו, וזה הירוק עם שתי החרומתידות שלו. וכמובן גם הצנטרוזום, וחוטי המיקרוטובולי שיצרו כאין קישור שיוצאים מהצנטרוזומים, חלק מהם הם מיקרו-קישור של הכנתוקור שקשורים לצנטרומרים של החרומזומים. זה באמת מבלבל, נכון? הצנטרוזומים הם המבנים האלה שעוזרים לכוון את כל מה שקורה למיקרוטובולי. הצנטריולים הם המבנים הקטנים האלה בצורת קופסאות בתוך הצנטרוזום, והצנטרומר הוא הנקודה המרכזית שבה חרומתידות נקשרות זו לזו בתוך החרומוזומים. הנה חרומתיד האחות אחת, וזו היא השנייה, הן מחוברות בצנטרומר. זו היא המטפאזה, זה נכון? מטאפאזה. במטאפאזה של... כל החרומוזומים מסתדרים בשורה. ישנן כמה תיאוריות שמנסות להסביר איך אתה יודע להתקדם מעבר לשלב הזה. איך הוא יודע שהכל מסודר ומחובר. כמה תיאוריות טוענות שלמעשה קיים מכניזם של סמנים, כאשר אחד מהחלבונים של הקינטוקורים האלה אינו מחובר קייעות אל אחד מהמיקרוטובולי, הסמן ניתן הוראה, להפסיק את המיטוזיס. זה באמת תהליך מאוד מורכב ומסובך. תראו לעצמכם איך זה כאשר יש לנו 46 חומוזומים, וכל התהליכים האלה קורים בתא, ואין מי שדוחף או איזה מחשב שמפקח. הכל מנועל בעזרת כימיה, ותהליכים תרמודינמיים. המורכבות והאלגנטיות של המהלכים האלה, שכולם קורים כאילו באופן אה, ספונטני. עם כל ה... בקרות והאיזונים ובכל זאת ברוב הזמן אין טעויות קשות, זה באמת מדהים אחרי המטפאזה אתה מוכן לדחוף את הכל לצדדים זה שלב האנפאזה קצר פה, אנפאזה כאן אתה נצבע בצבע אחר עכשיו החרומתידות נמשכות לצדדים המנוגדים כאשר הן נמשכות אחת אה, ירוקה נעשה אותה, נשאר עקביים. אה, אחת אה, ירוקה נמשכת, חומתידה אחת נמשכת לכיוון זה, והאחרת לכיוון המנוגד, ואת אותו דבר קורה גם להברוד. אחת נמשכת לכיוון הזה, והאחרת לכיוון השני. כמובן גם הצנטרומרים שהם אה, מחוברים לצנטרוזובים, הם אה, מחוברים לכנטוקורים שהם כאן, ולכן הם מושכים. ישנו גם מבנה שלם של המיקרוטובולי שאינו קשור לחרומוזומים עצמם, אבל הם עוזרים לדחוף ולהפריד בין הצנטרוזומים, אה, כך שהם ינו לכיוונים מנוגדים של התא. כאשר החרומתיתות החיות נפרדות, ודיברנו על כך אה, לפני שדובר באוצר השמות של ה-DNA, כאשר זה קורה עכשיו בתא יש כפל ממה שהיה בו קודם, כפול. היו בשני שני נכון? עכשיו יש בו ארבעה חרומוזומים. היות וכאשר החרומתית אותה החיות אינן מחוברות, הן נחשב... uh, נחשבות לחרומוזומים החיות. זה נוח לחשוב עליהם כך. הן היו שם קודם והם שם גם עכשיו. קודם היו מחוברות, עכשיו הן נפרדות, כך שאפשר לחשוב עליהם כאילו הן יחידות אינדיבידואליות. אנחנו כבר כמעט בסוף. השלב האחרון הוא הטלופאזה. אז שוב נצייר, ועכשיו קצת אחרת. בטלופאזה קוראים כמה דברים יחד ברוב הזמן. נסובב את התא ב-90 מעלות. שז שזה צנטרומר אחד, זה הצנטרומר השני. עכשיו זה חיוני למשוך את ה-DNA אליו. החבר הזה מושך עותק אחד של החרומוזום לכאן, ועותק אחד של החרומוזום השני זה לאותו הכותב. החבר השני עושה אותו דבר כאן למעלה. הוא מושך אליו עותק אחד מכל אחד מהחרומוזומים. הנה, כאן זה מודגם. עכשיו מעטפת הגרעין מתחילה להיווצר מחדש מסביב לכל אחד מהגרעינים. מתחילה להופיע מעטפת גרעין סביב לכל אחד משני הקצוות. בסוף הטלופאזה יהיה לנו מיטוזיס שלם. יהיה לנו שכפול מושלם של שני החרומוזומים המקוריים, וכל התחולה של החומר הגנטי בתוחם. באותו הזמן של הטלופאזה, קורית גם חלוקת הציטופלזמה, שהיא הציטוקינזיס. במקום של השנץ פנימה נוצר שקה. במשך הטלופאזה, הדברים האלה נדחפים יותר ויותר זה מזה, על ידי המיקרוטובולי, ומוגעים כבר לקצוות התא, לקצה הציטופלזמה, וניתן כמעט לראות כאילו הם דוחפים את הצדדים, כדי אה, להאריך את התא. בזמן הזה נוצר שנץ, השנץ הקטן הזה פה. בסוף התלופזה של המיוזיס קיים גם הציטוקינזיס. השנץ נוצר, הוא הולך ומעמיק ומעמיק עד שהציטופלזמה נחלקת לשני תאים נפרדים. זהו הציטוקינזיס. באופן רשמי היא לא חלק מהמיטוזיס, אבל כרגיל אה, היא קוראת בזמנית זמנית עם הטלופאזה, כך שבסוף ההמיטוזיס יהיו בדרך כלל שני תאים לגמרי זהים. כשיש שני תאים, כל אחד מהם לחוד נכנס לשלב האינטרפאזה שלו, כל אחד לחוד, נבית באחד אז נגיד, הוא יהיה עכשיו בשלב ה-G1 שלו. בזמן נסוים כל אחד מהם יכפיל את עצמו ויתחיל את שלב ה-S ואחר 2 ואז הוא יעבור שוב במתוזיס.